Lovituri de imagine, Viorica Dencil pregătea un mega turneu internațional în cea mai bogat zona lumii. Ministrul de Externe, Teodor Mele, subliniere Canu, a anunțat, miercuri, în Comisia de Politic externă a Camerei Deputaților. Ce a fost agreat o vizită a regelui Jordaniei în România, sublinierea se lucrează la un turneu al premierului Viorica Dencil în Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, probabil sublinierea Ioman, sublinierea Emiratele Arabe Unite.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 Am vizitat patru ceri arabe, Algeria, Tunisia, Maroc, subliniere, libia Punct avem intenția, am discutat cu autoritățile palestiniene, pentru organizarea unei comisii mixte la Bucure, subliniere, în acest an sau anul viitor, subliniere, i să ne putem concentra pe câteva proiecte. Avem o vizită agreată a regelui Iordaniei în România sublinierei lucrme la un turneu al doamnei prim-ministru care urmează acela sublinierei traseu ca sublinierei al dumneavoastră, Arabia Saudit, Qatar, Kuwait, probabil se vor aduga oman sublinierei Emiratele Arabe Unite, anuncat ministrul de externe. La acestor, s-a încheiat partea publică a audierii lui Teodor Mele subliniere Canu în Comisia de politic extern, Discuțiile continuând cu le închise.